مرحبا بكم. اليوم ان شاء خبز من الحبوب الكاملة. هو كتير مناسب لمرضى السكر وضغط الدم. مكونات كتير بسيطة. يلا على الوصف. نص كيلو دقيق الحبوب الكاملة. القمح. ثلاثة كوب ونص. ملح نص معلقة صغيرة او حسب الزوق. خميرة معلقة كبيرة 15 جرام او يمكن صنع الخميرة الطبيعية بالبيت. حوضة على الرابط تحت في صندوق الوصف. هذه خميرة طبيعية. بنحرك المكونات بنوضع ماء دافئ اثنين كوب او حسب الحاجة. بنعجن جيد. مثل هيك لازم تكون. الحبوب ممكن نوضع البذور او الحبوب اختياري شو ما بدنا بنوضع حسب ذوقكم بنخلط المكونات مع بعض وبنوضعها بوعاء يجب ملء نصف الحاويه لانه حتخمر وحيتضاعف الحجم ممكن ايضا وضع البذور هو اختياري منشان تمسك لأنه ما وضعنا بيض عليها منشان تمسك معانا نغلق الحاوية ونتركها في مكان بارد حتى يتضاعف حجمها تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية نوضع الخبز في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة هذه المكونات إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة الشاشة بعد 30 دقيقة نتفن النار والباب مغلق ودع الخبز يبرد داخل الفرن يبرد تماما ولكن انطلعتوا شوية سخن من شان كيف شكله من شان التصوير ولكن انتو خلوه يبرد تماما داخل الفرن والباب يكون مغلق شايفين كيف شكله كتير هو روعة كتير هو مميز يفضل ورق زبدة او دهن الحاوية بالزيوت اي نوع زيوت حتى لا تلزق يجب ان تكون الحاوية مناسبة للفرن عدم وجود بلاستيك فيها انا ما دهنتها زيوت انتم فضل دهنوها اي نوع دهون فارجيكم كيف شكله من الداخل كثير روعة وكثير مميز هو كثير ليين وطري بالخاص لكبار السن ايضا كثير هو روعة يفضل بعد النضوج بعد 30 دقيقة من النضوج. نغلق الحرارة ونخلي باب الفرن مغلق حتى يبرد تماماً داخل الفرن قبل التقديم في أمان الله